Que foi o primeiro que pensaches cando te propuxeron ser xurado desta edición de Youtubeiras? Que en marrón. Defínete en tres palabras. Uh, alegre, optimista e rabuda. Que vas valorar como xurado? Eh, o impacto que poida ter ese, ese vídeo na, na normalización lingüística. No caso de aceptar sobornos, que te gustaría que te desea? Unha viaxe. Fixeches algunha vez un vídeo? Este é o primeiro.